हाए मेरे डाटे अरफा कि ना जानियां किनान किना ले जाने आ रे बाबु करे महला विच तू तेरे लाडो परदे सड ये खेड़ो लखेड़ो मदी गट्टियाई ते क्षणते अख पुछ गए दूरो गट्टियाई ते क्षणते चट्टा कुकड़ बने रहे थे चट्टा कुकड़ sihi ne sihi na mal mal no si tu se ait bandu ne sanakinava hena yaan biwe hit mani Until the stream is still growing But the chamber of heart Is also an Australian At faultal 어디 Manga sa'y nava tinnah mehi naye Manga sa'y nava tinnah mehi naye Sihine, sihine na mal malatiye Sondure, no situsay sit